Ens trobàvem el mes de març, en plena pandèmia, a la Conca d'Òdena, un dels primers llocs on la Covid va afectar més directament. A Talle Aurea fabricàvem colònies, teníem les instal·lacions preparades, teníem matèria prima, teníem alcohol i vam pensar que ens havíem de posar a disposició les nostres instal·lacions per poder fer solucions hidroalcohòliques o aportar el nostre granet de sorra al territori. Per Àurea, sobretot, el principal benefici va ser poder desafectar de l'ERTO 400 persones amb especials dificultats vulnerables. També, evidentment, és un orgull per una persona amb discapacitat, però per qualsevol de nosaltres, a veure el teu producte propi al mercat. Ens professionalitza com a sector. La Fundació Arrel de, Arrel de la Pandèmia eh, va començar a, a gestionar aquest servei de recollida d'EPIs a les empreses, com guants, mascaretes, els supermercats i bueno, les grans superfícies, en definitiva, els llocs on hi entra molta gent, agraeix molt positivament que aquests EPIs, aquests guants, aquestes mascaretes estiguin concentrats, localitzats amb uns contenedors especials i que després es puguin recollir de manera segura. El que ens impulsa a fer aquesta fabricació de mascaretes i èpecs és la disponibilitat d'una impressora que tenim al despatx per poder fer maquetes d'arquitectura, d'un material i, per tant, donar aquesta resposta a una estat comunitària enfront a aquesta pandèmia. i Llavors, amb aquests materials disponibles, el que hem fer va ser fabricar aquestes mascaretes tant per hospitals com per centres sanitaris. La nostra producció a nivell d'Arbac va ser del voltant d'unes 70 mascaretes, més o menys. Amb una sola impressora tenim una producció d'unes 4 mascaretes al el dia El motiu que ha eh, hem orientat eh, a produ a produir mascaretes i, i bates té a veure amb el tema de la pandèmia. No? En el seu moment eh, ens va parar part de les nostres activitats. Per això vam començar a produir mascaretes i bates. Vam rebre encàrrecs d'algunes entitats cooperatives de la ciutat, en el moment que la societat en general demanava més bates, donc vam col·laborar amb, amb hospitals, vam col·laborar amb entitats de la ciutat. El no, que vam fer també era un repartiment d'aliment per al nostre col·lectiu, perquè moltes de les noies estaven viant de la venda ambulant, i sigui un moment que no podíem sortir al carrer.